سی فوڈ لہادی سی فوڈ آپ لوگوں کے ساتھ ہاضر ہیں دوست آج کی جو ہماری ریسپی ہوا ہے نہاری کی آج بنائیں گے مزدار اور ٹیسٹی نہاری بالکل سادہ اور سمپل دیسی انداز میں تو چلیں آج کی کرتے ہیں ریسپی شروع اللہ کے پاک اور بابر کے نام سے رحمٰن رحیم دوستوں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے مٹن کے ہم نعرے نہاری مٹن کی نہاری کے لیے ہم نے یہ مچھلی کا گوشت لے لی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایکتی پانچ سو گرام ہم نے مچھلی کا گوشت لے لیا ہے اور بالکل جو گھر کے اندر عام سارے استعمال ہوتے ہیں روزمرہ وہی ہم یوز کریں گے جس میں دال چینی ہے لونگ ہے بڑی الائچی ہے زیرہ کالی مرچ اور چھوٹی الائچی یہ سارے کھڑے مسالے ہیں اور باقی چیزیں ہیں ٹماٹر پیاز ادرک لہسن کو گوڑ لیا ہم نے اور دہی ہو تو ابھی چولہا آن کر لیتے ہیں تو آج کی بنا لیتے ہیں ریسیپی مزے مٹن نہاری کی چلو یہ آن کر لیا کڑھائی چڑھا دی ہم نے اور گھی ڈال دیا ڈیڑھ سو گرام گھی ڈال دیا ہے کیونکہ نہاری کے اندر گھی زیادہ اسمال ہوتا ہے گھی ہم یہ جو ہے نا جب مرچی وغیرہ بنا لیں گے یہ نکال لیں گے ابھی گھی کو گرم بنا دیتے ہیں اس کے بعد پیازوں کو براؤن کرتے ہیں گرم ہو گیا ابھی پیاز ڈال دیتے ہیں دو ادھر چوپ کے پیاز ڈال دیتے ہیں ان کو کریں گے براؤن ہلکی آنچ پہ براؤن کر لیں گے چلیں میرا پیاز ہمارا براؤن جو کہ ابھی ہم اس میں ٹماٹر شامل کر دیں. رہے ہیں ہم بالکل سالن کی طرح رہے ہیں عام روٹین میں جو سالن ہوتے ہیں ڈالک سمپل اور سادہ سسٹم سا یہ دیسی ہماری مٹن کی ہری ہے کیا جو ٹماٹر آ... بھی اچھی طرح ہم بھول لیں گے نہاری کے لیے جو ہے عموماً آپ مچھلی کا گوشت لیں اس کے اندر یہ نلی وغیرہ ہوتی ہے تو نہاری کا مزہ نلی کے ساتھ ہی آتا ہے اور مچھلی کا گوشت ہو کیا تو کیا ہی کہنے ہیں ماشاء بہت ہی پیاری لک ہے گوشت ہمیشہ کسی اچھے اور جو فیمس کسائی ہو اس سے لیں اگر گوشت آپ کی آنکھ کو اچھا لگتا ہے تو پھیر لیں چلیں جناب پیاز اور ٹماٹر بھی ریڈی ہو گئے ابھی باقی مسالے ہم ڈال دیں گے جس میں ادرک لہسن اور سابن مرچ جو کوکی ہوئی جس کا ٹیسٹ میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تین چمچ وہ آم ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جو ہے ایک کپ جو ہم دہی ڈال دیں گے ڈال دیں گے مرچ ڈال رہے ہیں اور آدھی چمچ جو ہم ہلدی ڈال دیں گے اور نمک بھی تقریباً آدھی چمچ ہم نمک ڈال دیں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس مسالے کو بھون لیں گے بھی. ایک سے دو منٹ اور ساتھ شام کر دیں گے ہم مچھلی کا مٹن کا گوشت دال چینی اور اس ٹیسٹ اور ذائقے کے لیے ہم بڑی لچی بھی ڈال دیں گے لونگ کے دانے ڈالیں گے دو سے تین زیادہ نہیں اور کالی مرچ کھڑے مسالے کے اندر ہم نے دال چینی کا ٹکڑا ڈالا ہے الائچی ڈال دی اور چھوٹی الائچی یہ نا جناب ابھی ہم نے جو में نا اس کو کوکر میں ڈال دی ہے سارے مسالے وغیرہ ہم نے ایڈ کر دیے ہیں پھر پانچ سے دس منٹ جو ہے نا ہم کوکر کے اندر اس کو کوک کر لیں تاکہ یہ بالکل نرم ہو جائے گا نہاری کے اسٹائل میں آ گا تو یہ ہمارا جو ہوگی نہاری ریڈی ہو چلے جناب ٹائم ہو گیا ابھی اس کو ہم بند کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں گوشت کو بٹن کو چلے جناب دس منٹ ہم نے کوکر میں لگا دیے تو بالکل گوشت جو ہے نا ٹینڈر ہو گیا نرم ہو گیا ابھی ہم ایک سے دو منٹ اس کو بول لیں گے ابھی اس کے اندر سے گھی نکال لیں گے سارا گھی ہی کا کا سے ہیاری ن جو ہےٹے آٹا پانیس کے گول کے ڈالیں گے پانی ہم نے لے لی ہے چار چمچ جو ہے نا آٹے ڈال دیں گے ابھی اس کو کر لیں گے مکس اگر ڈگ ڈالیں گے تو یہ اس کی جو ہے بننے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے بہترین جب بھی آپ اس طرح کی چیز بناتے ہیں جس طرح مکس کریں آٹے کو یا میدے کو یا جو چیز بھی آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا مکس کرنے کے بعد پانی کے اندر پھر ڈال لیں آپ بالکل اوکے ہو گیا ابھی ہم تھوڑا سا اس میں پہلے پانی ڈال لیں گے ہم نے جتنی گریوی بنانی ہے اسی حساب سے ہم نے پانی ڈال دینا آدھا لیٹر پانی ڈال دیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آٹا جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہے رکھ پانی کے اندر اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے بسم اللہ رحمٰن رحیم رستہ جو ہے اس کو چلاتے جائیں اور آٹے کو مکس کرتے جائیں ہم آب ابھی اس کو مزید جو ہے دس سے پندرہ منٹ ہم اچھی طرح پکائیں گے پکانے سے یہ ہوگا یہ آٹے کا کچا پان وہ بھی ختم ہو جائے گا بالکل ہماری جو ہے نہاری جو ہم دکانوں کے اوپر جو باہر بازار سے کھاتے ہیں وہی وہ بنیں گے انشاءاللہ شاء بالکل سمپل اور سادہ جو عام گھروں کے اندر کھانے وہی ہم نے ڈالیں ایک سو مسالے نان ہری مسالے ڈالا نہ اور چیز ابھی دس سے منٹ ہمیں اس کا پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ابھی دس منٹ کے لیے جو ہے ہم اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے اس کو اچھی طرح کور کر دیں گے تاکہ پانی ہمارا جو ہے نا یہ رہ جائے چلیں جی کور ہم نے کر دیا ہے ابھی دس سے پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات جی ہر جناب الحمد للہ ہماری جو ہے نا مٹن کی اس کی نہاری کی ہم نے ہماری ریسپی بالکل ابھی ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم صرف اس میں جو ہے نا کوئی بھی چیز شامل نہیں کریں گے ابھی اتار لیں گے سبز دھنیا سرج مرچی یہ بعد میں ڈالیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لک آ گئی مٹن کی نہاری کی گی ہمارے یوٹیوب فیملی کو شکر گزار ہوں کہ وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو دوست نئے آتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب لائک اور بلائیکر کو پریس کر لیں تو دوست ابھی کر لیتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ ماشاءاللہ گوشت بالکل ٹینڈر ہو گیا بالکل روئی طرح نرم ہو گیا مزیدار اور ٹیسٹی ٹیسی ہیں ہماری ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پہلے ہم زیرہ وغیرہ ڈال دیں گے زیرا ڈال دیا اور چند پتے جو سبز دھنیا کے ڈال دیں گے اور اترک اترکاشے کا ٹیمی سبز مرچی ڈال دی ابھی جو نا نہاری کی جو شان ہوتی ہے جس سے ٹیسٹ بنتا ہے ہم اس میں گھی ڈال دیں گے جس کو عموماً جو نا روگن بولتے ہیں نہاری باتیں یہ نہیں جناب آج کی ہماری ریسپی بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو ابھی ہے کہ میرے یوٹیوب فیملی کو ہماری آج کی بھی ریسیپی پسند آئے گی آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے بچوں اور اپنی فیملی ساتھ بنا جو دوست نئے آتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب لائک اور ان کو پرس کر پرست کریں اور باقی سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ دوستوں آج کے لیے اتنا انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ